Добре. Доброго ранку, сьогодні не кажуть доброго ранку, сьогодні кажуть Христос Воскрес. Поїстіно Воскрес. Я думаю, дорогі друзі, ви нам скажіть, чи хтось вже приєднався, чи можна нам починати. Зараз ми побачимо до нас. Знаєте, сьогодні я вже не один раз сказала Христос Воскрес. І е, сьогодні дивовижне свято. Ну, Геннадій, трошки подивися, щоб ми ж глянули. Та нема нікого ще. Ага. Так, а воно в записі буде. Так? Да? Да. чудово. І е, я завжди себе запитую. Ну, е, люди так чекають цього свята. Діти чекають цього свята. І в таке гарне свято, що ми робимо? Ми красимо яйця, ми печемо паски, Хтось йде в церкву і е, святить ці паски і яйця. Ми всі радіємо. Таке світле свято радості, радості і любові. І, е, знаєте, мало хто е, усвідомлює, що ж це за свято. Ну, так, да, е, наварили холодцю, mm. е, запекли м'ясо чи сиру, сказали, Христос воскрес, всі відповіли, воїстіну воскрес. А що поцілувалися. Три рази. Три, три, рази. Рази, так, три рази сказали, да. Христос Воскрес. Це звичка, це дуже гарна звичка і дуже гарне свято. Сьогодні ми зараз на Західній Україні і я дивилась, як люди йшли, святили ці пасочки і як батюшка читає молитву і звинять колокола. І це дуже-дуже гарно. І я завжди запитувала в це свято. «А що це свято означає для мене особисто?» І я вас хочу запитати, що це свято означає для вас особисто? Так, да, якщо ви відповідаєте, що, що е, Христос воскрес, воістину воскрес, ну, як мінімум, ви це відповідаєте автоматично, і я сподіваюся, що ви вірите в те, що Він дійсно воскрес. А що це означає для вас? Він же не воскрес тоді, тоді тисячі років назад і все, і ми святкуємо це свято. Він же воскресає, він повинен воскресати в нас. І що особисто, я хочу почути від вас, що особисто це означає для вас. Ну, хтось з вас скаже, Наталя, ми вже знаємо, це Воскресіння істини, це Воскресіння любові. І в кожній критинці вашого тіла. тіла. має воскреснути да. істина. І в серці. Я, і в серці, я думаю, що угу. ви точно таку відповідь ви дасте, це точно, я не сумніваюсь. Хтось, хто більше може навчається, скаже, «Да, ми знаємо, що це Воскресіння бездоганного, досконалого знання. Любов Панасенко, Воскресіння істини і всього хорошого во мене. Так, да, це точно. Воскресіння щастя, успіху, Воскресіння знання досконалого і бездоганного. Це також правда. І я абсолютно з цим погоджуюся. Але при такій постановці, якщо ми на цьому закінчимо наші роздуми, ми недалеко з вами просунемося. Чому? Тому що що таке істина? Це питання, де можна неділю говорити про це, що таке істина. Пілату умила руки. Так, і да, сказав, що таке істина, да. Да? От І я завжди кажу, з чого треба починати. Мені подобається відеал методів. Воскресення способності, надіжди, віри в да. да, і своєї природи. Почекай, Геннадій. Ага. Я дуже Любові вдячна за коментарі, я хочу, щоб ви писали і розмірковували разом з нами. І я собі завжди кажу, так як навчили мене точі, де я сьогодні знаходжуся і куди я маю піти в напрямку пізнання істини. От чого ми з вами повинні почати? З який перший крок, де ми є, даємо можливість, щоб це бездоганне знання, воно... Дійсно заповнила кожну нашу клітинку і дійсно стала плоттю в нашому серці, і в нашому тілі, і в нашому розумі. І я, знаєте, завжди все геніальне, просте. Просто, і е, все починається з е, чесності. Люба брехня, люба брехня, нечесність, невірність, необов'язковість, це розп'яття Христа в нас. І е, зараз, перебуваючи тут на Західній Україні, чому в мене виникло це бажання вийти в ефір? Тому що я бачу розрив між реальністю між реальним станом речей і е, такою вірою, якої ми не бачили, наприклад, проживаючи в Ізюмі або в Києві. Ми не бачили такої віри, де всі, буквально всі, з маленькими діточками, від старого до малого і навпаки, йдуть в церкву. І при цьому, спілкуючись з людьми, де, до яких я ходжу, чи на масаж, чи куди ще, вони всі говорять, що в нас дуже розповсюджена е, брехня що дуже розповсюджена корупція, що всі беруть хабарі, мало хто платить податки, що якщо ти не маєш коханки або коханця, ну, ти, завж... ти взагалі неповноцінний. Мене це, знаєте, вразило ще, коли ми приїхали з Геннадієм в Івано-Франківськ відробляти. В 82 82-му році. Ми приїхали в Івано-Франківськ. І нікуди не ділося. Нікуди з цього часу. Представте, пройшло 45 років. Я пам'ятаю, я прийшла після інституту, ми тільки з ним одруєшли Дружилися. У мене взагалі була чиста свідомість, да? у мене взагалі не було думок про якогось там другого чоловіка, і до мене підходить, я запам'ятала цей час і це місце, де підійшла до мене жінка і каже, а в тебе є коханець? Знаєте, для мене це був як грім серед ясного неба. Я думаю, про що вони говорять? Тобто у них, ти не повноцінний, як ти не маєш цієї коханки. І що виходить? Ми йдемо, молимося в церкву, на вербну, на паску, там, на інші, на різдво. При цьому є брехня, при цьому розповідають, що гуманітарка, яка там дається людям, цим переселенцям, вона продається в магазинах розповідається про те, щоб якесь будівництво зробити, треба дати хабар і ти нікуди не дінешся. І я собі кажу, я люблю свою батьківщину, і я собі кажу, я знаю, що є гігантське ДНК нації української нації, гігантське ДНК. І кожна людина вона туди вставляється в ячейку цієї гігантської ДНК. І ці люди можуть нарікати, Ну, як і я раніше, що ж це там, депутати крадуть, країну розкрадають, і що ж це таке. При цьому для себе особисто допускається брехня, і видів цей брехни безліч, наприклад, їздити не по правилам. Знаєте, в нашій країні багато чого є, Тим, того, що можна просто е, захоплюватися. Зараз багато хто поїхав в Європу і кажуть, Та ми не думали, що там так все запущено. <свіття> що в Україні набагато краще. Багато, що набагато краще. Але що там є краще? Е, я знаю, у нас є один клієнт, якого ми дуже любимо, який не любить їздити по правилах в Україні і не їздить по правилам. Но він каже, як тільки я пересікаю кордон, в мене щось включається, і я стаю, і я починаю їй по правилам. Я кажу: "Ти просто боїшся, бо там штрафи, там 500, 1000 євро". Вона каже: "Ні". Я кажу: "От просто у мене щось в голові переключається". А це і є гігантське ДНК тої країни. Що це таке? Це ментальність країни помножена на кількість людей, і є загальна ментальність тієї чи іншої країни. Ми кажемо, що там англійці, вони більш такі стримані, італійці, вони більш такі емоційні і так далі. Це така характеристика нації. І я собі кажу, що почнеться відродження моєї країни, в якій я живу, яку я люблю. З того, що я, чи ви, чи кожен з нас, він усуне любу брехню. Коли я усунула якусь брехню свого життя, я вже змінила гігантське ДНК моєї країни. І ви можете мені сказати, ну я знаю, що ви всі е, е, так не скажете, тому що ви у нас займаєтеся, і це дуже чудово, і я знаю, що ви і визнали десь і невірність, і брехню, і там бажання брати чуже, і так далі. Но е, якщо кожен з вас змінить Зміниться в цьому, то е, покращиться менталітет українського народу. А значить, ми не будемо нарікати, що як же так там вкрали, там такі там, яйця продавали, там чуть не по скільки там вартості. Да? Ми не будемо нарікати на когось, а ми скажемо, що я сьогодні можу зробити, щоб е, накоплена величина брехня в ментальності українські народи щоб вона зменшилася а значить наша країна вона стала кращою чеснішою багатшою розумієте те що у нас уже зараз такий президент уже це в цьому ваш вклад бо ви вже багато усунули брехні свого життя і я себе кожен раз питаю, а де ще є брехня? Знаєте, я колись була вражена, коли ми приїхали тоді, ще в далекому 2002 році в Москву, і приїжджав тоді Тойч в Москву, і коли сіла жінка на відкритий консультативний сеанс і сказала, мені чоловік зраджує, що мені робити? І Тойч протестував її, чи вона зраджує, де вона бреше. І вона сказала, ні, я чесна людина, я не брешу, я не зраджую. І він задав питання, яке тоді мені взагалі вразило. І я не зрозуміла логіки, я не зрозуміла зв'язку. Він сказав, а ви запізнюєтеся? Вона так на нього подивилась, каже, та я завжди запізнююся. І він сказав, це ваш вклад. Це в... Чоловік... в те, що чоловік невірний. Я тоді думала, думаю, ну це щось дуже якось вже складно. Запізнення і невірностям чоловіка. А знаєте, для Бога немає різниці. Там є або брехня, або чесність. Яка брехня? Запізнення – це невиконання зобов'язання, яке ми взяли перед другою людиною. Прийти на процедуру, прийти на роботу і так далі. В мене я дуже вдячна керівнику сина нашого, це було років там 15 назад, де яке він вводив правило. Ти можеш собі запізнюватися на прохідній годинник і ти можеш хоч на пів запізнюватися. Ну ти запізнився там на 10 хвилин 50 гривень зарплати, на 20 хвилин 100 і тоді колись син, а син він, як і я раніше, да, в закон, проживаючи в законі нечесності, до речі, він і він успадкований, він записаний як код ДНК у кожного з вас. І ми з Геннадієм поставили мету вийти з цього болота під названням нечесність, тому що плата за гріх смерть. І люба нечесність вона визиває почуття провини, тому ранні інфаркти у чоловіків, тому що як би там не було, а ці правила, до речі, ми ж ходимо в церкву і, і тут особливо, я чому в мене це виникло бажання, тому що тут особливо люди вірять в Бога, при цьому вони брешуть, вони крадуть, вони нарушають всі заповіді, вони піддаються перелюбу і так далі. Я кажу, ну це ж, це ж лицемірство, наше ж тоді йти в цю церкву, якщо ти зараз підеш і будеш знов красти, зраджувати, брати хабарі, не платити податки, не влаштовувати офіційно співробітників, не платити офіційно за те, що здається оренду, квартира, це все брехня. Розумієте? І хтось може мені сказати, ну з цих людей, да? я таку полеміку з ними веду, вони скажуть, у нас нема, немає грошей, нам ми нічого, немає роботи, нам держава yeah. не дала роботу. Знаєте, це як питання, хто перший, курка чи яйце? Да? Uh -huh. Тобто я маю дати державі чи держава має дати мені? Розумієте, ми можемо там казати Європа, Європа, але там чим більше людина отримує, то вона віддає 70% державі. Розумієте? А ви скажете, мені нема що давати державі. Я не погоджуюся з цим. Тому що якби кожен з нас вів легальний бізнес, то нам би було що віддавати. І такі, як у нас податки, немає в жодній країні таких легких податків. І ми возмущаємося проти цього мізера, який нам треба платити. Я розумію, що це хтось, комусь може не подобатися, але тоді, дорогі друзі, прийдіть до цільності. Якщо ви здаєте квартиру і не платите нічого, податки, да? якщо ви там не оформляєте сотрудників, якщо ви співробітників, якщо ви користуєтесь неліцензійними програмами, крадете, то тоді не нарікайте, що хтось краде більше вас. І ви нарікаєте, що хтось бере хабарі в ваших містах, щоб отримати там план на застройку там, чи ще щось. Що ж ви нарікаєте, якщо ви самі не чесні? А у Бога, знаєте, абсолютно все рівно, ви взяли хабар 100 тисяч доларів, чи ви запізнились на 10 хвилин. Там є така відмітка, бреше, бреше, це брехня. Тому я вам пропоную, закашлявся. Я вам пропоную. Я пропоную, я собі це пропоную, тому що ми з Геннадієм, знаєте, в багатьох аспектах у нас була брехня, і теж ми в свій час це багато що наламали дров, але це було в законі. Є закон. Ви успадкували закон. Я не бачила жодної людини, яка б успадкувала на 100% закону вірності, чесності і так далі. Ми не любили їздити по правилам, у нас завжди хороші машини, і ми не їздили по правилам, і ми гнівалися, якщо нас зупиняли і казали, що ви порушили правила. Знаєте, це треба полюбити. Чесним бути треба полюбити. Дехто не любить чесність, дехто радіє від того, що він обдурив. І він не нарікати, що що ж це в нас за країна, де є нечесність. І що треба всіх там корупціонерів прибити, посадити і так далі. А я кажу, ну а ти себе протестуй, ти повністю вже чесний. Знаєте, якщо ви сьогодні скажете, що в мені воскресне Христос в тому, що я перестану зраджувати, що я перестану брехати, що я навчуся вчасно приходити, якщо я це пообіцяв роботодавцю, або е, прийшов вчасно там, на манікюр чи на масаж, куди ви там ходите, чи на стрижку. Якщо ви не дозволите собі більше запізнювань, якщо ви зрозумієте, що любе порушення, любий відход від правила, вам іде ваш духовний щочок знаком мінус. Угу. А значить, будуть хвороби, буде нещастя, буде горе, буде зрада і все остальне. Я хочу додати, як раніше може, і того, Наталя да. хотіла сказати. <рес> да, О, я хочу сказати, що друзі, супруги тойчі, Джо Марі, той, Чемпіон Коротойч, вони принесли розуміння, що Христос був розп'ятий невіглась концепціями, які були засновані на брехні, і це були цвяхи, якими був прибитий Христос. Тому, коли ми брешемо, ми. Не можем, ми не маємо права казати «Христос Воскрес. Ми брешемо, ми лицеміри при цьому. Тому треба зрозуміти, що якщо ми чесні, тоді в нас воскресає Христос. Тому це саме перший шаг до воскресіння істини. Да, дякую, дуже ти гарно сказав, Геннадій. Знаєте, це привілегія бути чесним. Це просто привілегія, який нам дав Бог. Просто якщо ми стартували з такого закону невірності і нечесності, нам подобається те. Нам подобається флірт, нам подобається когось як там соблазнити українською. Ви з Геннадієм чуєте? Ми вже українською розмовляємо. Геннадій казав, ні, я б до російської. Ти говориш українською, я б до російської. Але він також говорить українською. Спокушаємо, або спокушаємо. Нам це подобається. Ці інтриги, когось обдурити, якийсь договор підписати такий, де ми на когось надурили і так далі. Міленьким почерком. Міленьким почерком, на п'яти висках, щоб не було видно. Ні, знаєте, ісця на, вона настільки приваблива, вона настільки солодка, але просто успадкувавши е, смак другий, смак брехні і насолоду від брехні, е, ми завжди бдемо, результат завжди буде гіркий. Це буде хвороба, це будуть травми міські, наскільки знаємо, травми дітей, хвороби любимих дітей. Саме тому буде, будуть е, як... Е, показником да, зради батьків і це треба розуміти і хвороби, дітей. і хвороби дітей це треба розуміти що ні одна брехня не залишиться без нагороди з знаком мінус як сказала Джел. вона не залишиться вона вам вернеться якщо ви крадете у вас будуть красти якщо ви живете з чоловіком і його критикуєте то це ви невірні чоловіку, ви даже можете фізично йому не зраджувати, но якщо ви живете, і даже фізично ви чесні, но вам не подобається жінка, і ви її порівнюєте з другою жінкою, це зрада, це ментальна зрада і так далі. Якщо ви живете в країні, а вона вам не подобається, то ви зраджуєте країну, і ви не приносите користь цій країні, тоді краще виїхати, і це буде чесно. А якщо ви живете в цій країні, ви повинні любити країну, любити президента, підтримувати країну і робити все для того, щоб наша країна розцвітала. А для цього треба думати, що ж мені не дає країна, і тому я їй нічого не буду давати. А думати, що якщо ви навіть заплатили якийсь там налог невеликий, то цей, цей податок він піде на, на пенсію якоїсь бабусі або на розвиток на якийсь. Ви внесли вклад, один з 30 мільйонів ви внесли вклад. Здобуток у процвітання нашої країни. А читаєш, знаєте, читаєш ну, багато моментів, я дивлюся в Ютубі, але щоб дійшло до того, щоб обманювати військових і знімати з у них з карточки грошей, люди, ну це, це взагалі це кущунство, вони захищають нашу країну і знаходяться ті, які це роблять. І це, це просто страшно. Тому я і для себе говорю, сядь і подумай, де ще є, може якась частина невірності, нечесності, тому що ось там, де ми усвідомили, ми навели порядок в своєму житті. Це і вірність, і чесність, і співробітники оформлені, і лицензіонні програми, і податки, і так далі, і так далі. От, і своєчасність, про яку я говорила. Но я знаю, що поки ми, не, ми живемо, нам є в чому в більшій мірі відкрити ці обмеження і запитати, де ще немає цільності. Люба подвійність, це значить, немає ще абсолютної чесності значить є десь розкол в розумі тому почніть спочатку сьогодні подивіться на свого чоловіка і скажіть я в цільності він для мене найкращий я не, не я приймаю все це стосується міста вашого тому що якщо у вас подвійність у вас ну як мінімум де голова боліти тому що це розкол в разумі любі друзі Христос воскрес Христос воскрес в нас я бажаю, щоб Христос воскрес у вас, хоча б в якійсь частині, хоча б в якійсь маленькій частині, де ви сьогодні скажете, я ставлю мету, я більше нікуди не запізнюся, і в цьому, я буду, в цьому мені Госп... Христос воскрес. А хтось каже, я прийму рішення, і я все-таки знайду своє призначення і буду вірним в виконанні свого призначення. Тому що, якщо ви не виконуєте призначення, у вас невірність відносно самого головного свого життя. Разом з життям нам дано призначення. Ми повинні приносити користь людям. Ми не повинні йти на роботу, яку ми не любимо зараді куска хліба. Це не чесно. Ми повинні любити. Ми живемо з вами в особливий час. Ну До речі, і на Україні, як на нашій країні, на нас теж Возлагається, не знаю, як, покладається. місія, покладається місія, місія, знаєте, ми повинні бачити трошки більше, на, на, на нашу Україну покладається місія конвертувати весь світ. І я собі кажу, слухай, ти будеш допускати якесь елементарне брехню, то це недопустимо, це недопустимо, ми повинні зробити красивою нашу гігантську ДНК нації України. Треба починати з простого. Ми всі хочемо жити в чесній країні. Почніть себе. Почніть себе. Я консультую людей, які, в яких тримає сатана за руки-ноги в тому, щоб він е, займався перелюбом, кохаючи жінку. І ця людина не одна, це десятки людей. Які... Кожна консультація, вона на брехні. Вона, да, людина каже, я і не можу вийти з цього, я не можу з цього вийти. Я кажу, ви повинні вийти, якщо ви любите свою країну, і себе, і своє життя, і своїх дітей, ви повинні з цього вийти. Тому я прошу вас, я знаю, що, принаймні, тих, кого я бачу, то, да, і, ну багатьох, кого я бачу, от, я бачу, що ви зробили дуже потужні кроки в напрямку нового закону чесності, любові і істини, але зробіть наступний крок, зробіть і скажіть, що поки я не знаю свого призначення, значить я невірний своєму життю, значить все-таки я одною там ногою нахожуся, а може двома залипшими, нахожуся в законі нечесності, тому що я сліпий відносно того, що я маю робити в цьому житті. І цих питань багато. Зараз ми не будемо говорити всі ці питання. У нас є 21 урок чесності, де ми розповідаємо про не тільки сам паттерн, а ми розповідаємо про базові внутрішні бажання. Не чути правди, не слухати правду. Знаєте, хто не, чути, не хоче слухати правду і не чути, він глохне. От. і люди не приходять, кажуть: у мене пропав там слух. Там я кажу: ну да, я, я розслідую генограму. Я розумію, чому хтось не хоче бачити правди, хтось не хоче бачити зради чоловіка, бо не міє жити сам без чоловіка і залежний. У мене є такі, які сліпнуть. Ти знаєш цих клієнтів, які осліпли. А я знаю, думш. в кого були глуханімі батьки. Да, да. Тож, І це продовжується, він да, не, не да. хоче чути. Тому ми розглядаємо ці всі питання, ці всі складові. Ми там, У нас 21 урок, я думаю, можна зробити 121, щоб дійсно прийти до цього разуму чесності, вірності, цільності, цільності. Нема жодної людини на землі, яка б жила в абсолютній цільності, тому що істина – це абсолютна цільність. І тому у нас з вами в кожного є що робити. Я собі намічаю плани, де я повинна просунутися. Я впевнена, що прослухавши цей ефір, ви для себе намітите плани, де ви зм... можете просунутися. І ви скажете, я хочу, щоб в цьому Христос Воскрес, в моєму відношенні до чоловіка, чи до дитини, де ви від... відносно генетического... генетичного коту, ви нечес... нечесні в відношенні своєї дитини. Ви можете брехати, ви можете думати, що вона не найкраща для вас, і так далі. Тобто це все невігластво, яке ми успадкували. Ми хотіли зробити коротеньке 5 хвилинне привітання, 20 хвилин, 25 хвилин так. Mm -hmm. Ну що? Я дуже рада і дякую вам, хто приєднався. Я впевнена, що ви задумаєтеся, будете прослуховувати наше відео і е, я впевнена, що ви вже зробили перші кроки. Але, повірте, нам багато що треба зробити. Для того, щоб наше життя стало красивим, життя наших дітей стало красивим, щоб вони досягли тих успіхів і розсунули ті обмеження, генетичні обмеження, які закривають можливості. Можна їхати десь на край світу і шукати десь щастя, і це, то якщо ви хочете, звичайно, ви можете це зробити. Ну а е, треба, ми з собою завжди перевозимо свій розум. Ми, знаєте, от у російській слові є разум і мозг, різниця. У нас є мозок і розум. Розум, ну, як для мене, це розум, це якийсь вид інтелекту. Да? А розум як разум, да? от, ну, поки ми використовуємо це слово. Нам треба змінити розум або закон. От. І я знаю, що ви натхненно це робите, прикладаєте зусилля. Я вам бажаю, щоб воскресла істина, воскресла любов, бездоганна любов. Любов без умов. У нас якраз вчора без брехні. без брехні, вчора якраз у нас закінчили курс, да, дві групи е, по курс любові, який ми проводимо, там 23 заняття. Звичайно, вони в захваті, тому що ніхто ніколи так не думав про любов. Ми завжди любили один одного з якоюсь умовою. От, і цих умов дуже багато. Я вам рекомендую, щоб е, спочатку виявити ці умови, а потім їх викинути. Викинути їх в мусорне відро, сміття, от, і сказати, я е, воскресла, Христос в мені воскрес, або любов в мене воскресла, тому я до себе відношусь з любов'ю без умов, і я до ближнього віднося з любов'ю без умов. Це і буде воскресіння Христа. Це і буде той світлий день, де ви зможете собі спекти паски в цей світлий день, який mm. може настати через тиждень, або через дві неділі, або через рік, і ви скажете, сьогодні для мене паска, сьогодні в мене воскрес Христос, сьогодні я люблю так чоловіка, як ніколи не любила, сьогодні я так люблю свою дитину без умов, як я її хотіла би любити, а я бачу, як страждають жінки, буквально недавно в мене консультувала жінка, як вона страждає від того, що діти не досягають того, що вона хоче, і як вона хоче їх любити без умов, але генетичний код не дозволяє цього зробити. І я думаю, що кожна така бесіда, вона воскресає надію на воскресіння Христа в вас. Це наша з Геннадієм ну, як сказати, місія, да? щоб ця любов воскресла в нас, і ми допомогли зробити, щоб це було у вас. Тому цей світлий день для вас може бути в будь-який день дня. Це той приклад, який показував чемпіон, і воскрешу істину він демонстрував кожний день. Не тільки на семінарі, а і в тих сотні тисяч успіхів людей, які він тоді представляв. Ну що, напевно, ми будемо закінчувати, да. ми ще раз вас поздоровляємо, Христос, Христос воскрес, воїстинно воскрес, воскрес, воскрес. Да, воскрес. воскрес. Да, щоб це відбулося в вашому прекрасному житті. Ви заслуговуєте на це, тому що ви допущені до цього знання, вам це цікаво, ви сприймаєте, ви це розумієте. Ми віримо в вас, ми віримо в ваш успіх, віримо в нашу країну, ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в перемогу Невігласта, в першу чергу. Над, І... Над невігластом. Над невігластом, І ми віримо, що наша країна буде розцвітати. Але це залежить від кожного із нас. І повірте, на нашій країні накладається дуже велика місія. Ми, ми, ми повинні справитися. Я не тільки про перемогу, а я взагалі про ту місію, яка накладається на нашу країну, і, знаєте, я це всьому бачу признаки, і та, та кількість консультантів, які є в Україні, не тільки по ідіал-методу, а по багатьох-багатьох практиках, і ми йдемо впереді, як це планети всієї, да? і я хочу, щоб кожен із вас бачив і розумів ту відповідальність, яка на вас накладається. Ну, до речі, не брати, бачите і не брати відповідальність це, е, не, це не, не як не вірність, да? Тому подумайте про свою відповідальність. Ви повинні робити, ви повинні консультувати, ви повинні навчатися, це ваша відповідальність. І я знаю, що багато хто це хоче і зробить. Ми віримо, що обов'язково ви зробите. Ви станете поряд з нами і будете нести це знання, ідеал методу той, чи істини. ви будете нести, щоб наша країна, ваше життя, ваша сім'я, все починається з мене, з моєї сім'ї, щоб це все конвертувалося, вся брехня невігластво, щоб це все було розвіялося. І ми встановили цей... Класний закон. Закон чесності, любові, цільності, істини в своєму житті. Це переведення... Та хожу, ти що, Треба відновити наші прямі ефіри. Да, ні, я вчора весь день говорила, ми з тобою, я чудово провела дитячий клас, духовний клас, гарячий стілець, потім ще тренінг. Чому, Геннадій? Я просто люблю говорити. на прямому ефірі. А, на прямому ефірі, так. Ну що, чудово, друзі, йдіть, їжте паски яйця. Ми також з Геннадієм йдемо, Нам теж вже приготували паску. Сніданок. сніданок. Ми йдемо снідати. Ми дуже вас любимо, віримо, надіємося, що все, все буде просто чудово, тому що бачимо і знаємо, що ви настирливі, настойчиві, як будуть? Наполегливі. Наполегливі. От. І все, у нас все вийде. Все, до побачення, успіхів. Христос воскрес. Во воскрес.